50 нагород військовим за мужність посмертно отримали їхні родини з Тернопільщини. У Копиченецькому волонтерському штабі збирають допомогу переселенцям та військовим, облаштували громадську пральню та коворкінг-центр. Залозецькі ковалі за півтора року виготовили майже 16 тисяч скоб для укріплення бліндажів українських бійців. В обласному драматичному театрі вручають державні нагороди за мужність посмертно родинам загиблих у російсько-українській війні. Отримати відзнаку чоловіка прийшла Мар'яна Дудар з чотиримісячним сином. Жінка розповідає: її чоловік загинув на Донеччині в липні минулого року. Каже, сина назвала на честь чоловіка. У очі в глибокій тату так назвали в честь. Нагороду також отримала дружина загиблого бійця Назара мялик Галина Шупер. Війна забирає в нас найдорожче. Чоловік мій воював з 2014 року і, на жаль, в червні 2022 року при артобстрілі загинув. Нагорода, звичайно, добре, але краще б, звичайно, чоловік живий і мав би отримати цю нагороду за життя. Наша визвольна боротьба вона повинна закінчитися нашою перемогою. У мене чоловік був дуже сильним патріотом. Він поет, він писав вірші, в нього є книга, яку він випустив. І в нього була найбільша мета і, взагалі, мрія, щоб Україна була незалежна, правова держава. З Чортківської громади отримати нагороду чоловіка Володимира Чміля приїхали його рідні. Дружина бійця Тетяна Сусла розповіла: її чоловік загинув у Часовому Яру. Нагорода це є пам'ятка. І завжди от дитина каже: вже третя наша нагорода, третя нагорода чоловіка. Ми собі плануємо в подальшому зробити вдома в, в кімнаті, в куточок, де будуть, так як пам'ятні знаки, прапор, е, одна нагорода почесного громадянина міста, е, друга, третя нагорода за мужність, третього ступеня. От таким чином ми живемо. Ми живемо. Е, подальше викор виконуючи всі мрії чоловіка. Разом з сином Ярославом нагороду отримує Мар'яна Онищук. Її 28-річний чоловік загинув у Липні минулого року на Донеччині. Для мене він герой. Це нагорода нічого порівняно з тим, ким він є для мене. Ця нагорода нічого не значить. Вона не вартує того життя не вартує. Ніякі нагороди не повернуть рідної людини. Сьогодні державні відзнаки отримали 50 сімей загиблих у російсько-українській війні бійців з Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини. Тернопіль. родину те, що ми ведемо. Пару разів на місяць намагаємось зібрати людям допомогу, щоб їм було трошки легше. Дякую. Олена Ткаченко переїхала у Копичинці із Запоріжжя у травні минулого року. З вересня вона волонтерить у гуманітарному штабі. Це мої обов'язки входить спілкування з людьми. Тобто підтримка, емоційна підтримка, там якась гуманітарна підтримка. все що, що ми можемо чимось допомогти? Чи навіть перенаправлення у дівчат по адвокації. У нас були випадки, коли люди приїжджали без документів зовсім, там діти без документів. Тобто була допомога в тому, щоб зробити ці документи, якусь там посвідчення, довідку для дитині. Харків'янин Віталій Холодов має інвалідність і з жовтня волонтерить у громадській пральні. Розповідає, її у Копоченецькому штабі обладнали іноземні волонтери. Випрати та висушити одяг тут можна безкоштовно. За цей час послугами пральні скористалися більше 360 разів, каже Віталій Холодов. Наразі маємо шість машинок, три сушарки і три пральні машинки. Е, що ще? Сам процес як відбувається. Е... Попередньо люди дзвонять і питаються, Віталій, чи маєте визмогу сьогодні попрати? Дехто хоче просто попрати, дехто хоче і попрати, і посушити. Від лютого у штабі також працює громадський коворкінг-центр. Раніше тут був склад. У приміщенні зробили капітальний ремонт, каже керівник штабу Арсен Келічавий. Одночасно тут може працювати 20 людей. Коли в нас виявилася потреба створення створенні якогось такого простору, де можна і працювати, і заходи проводити, ми почали шукати ресурси з різних джерел. І і так і сталося, бо, наприклад, там оці меблі це там нам привезли друзі з Голландії, ті меблі це наше блоковане підприємство. Зробило. Ремонт покрила там польська організація. Наприклад, комп'ютери дали бельгійці, і ну там проектор нам закупив наш друг з Грузії. Простір безкоштовний та відкритий як для переселенців, так і для місцевих. Юлія Хабік з Тернополя переїхала у Копичинці до бабусі і зараз живе тут. Я приходжу сюди, деколи на коворкінг, щоб в спокої попрацювати. Ось тому, що деколи у мене немає можливості попрацювати нормально вдома, оскільки в мене досить багато роботи. Мені доводиться працювати. Багато на комп'ютері, тут завжди є світло, тут тепло, тут можна працювати. Волонтерський штаб у Копичинцях працює з перших днів війни, каже Арсен Калічавий. За його словами, збирають харчі, ліки, засоби гігієни. У штабі постійно працюють вісім волонтерів. Більшість з них – переселенці, розповідає Арсен Калічавий. Ми вважаємо, що це теж такий елемент соціалізації, коли вони можуть долучатися до ініціатив, допомагати людям. Хотіли би це, це, це приміщення перетворити в громадський центр, де для місцевих і для внутрішньопереміщених осіб буде комфортно перебувати, розвиватися. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Залозецькі ковалі у місцевій пожежній частині щодня кують приблизно півтисячі скоб для укріплення бліндажів українських бійців. У бригаді Залозецької кузні – жителі громади, які хочуть бути корисними військовим, розповідає пенсіонер Мирослав Базан. Клипаємо, що можемо, то тим допомагаємо. Дай Боже, щоб допомогла наша робота їм, їхні... Війна, на війні, якби не я б не мусив допомогти. Згалом від початку грудня минулого року виготовили майже 16 тисяч скоб, розповідає волонтерка, а тепер військовослужбовиця, яка заснувала цей рух, Наталя Василів. Взимку, коли всі зігрівали наших військовослужбовців, одного майстра, який робив буржуйки для захисників, ми спитали, чим ми можемо бути корисні, і він сказав, потрібні скоби. Спочатку це нам здалося дрібницею, але з кожним місяцем ми побачили, яка це вагома частка. І дякую всім, хто зараз працює в Залозецькій кузні і в ній від початку. Дякую всім, хто долучався фінансово. Сировиною ковалів забезпечують волонтери. Щодня на виготовлення скоп використовують приблизно 200 метрів арматури. Відтак кожен день витрачають на метал та газ приблизно 4,5 тисяч гривень. Це гроші волонтерів та благодійників. І ще раз прогрій і тоді нанось. тоді писачок, але, мабуть, замало зазнашено. Але треба скоренько, бо писачок як скоренько нагрівається, так скоренько він вистигає. Майстер Андрій Пушкар показує дев'ятирічній Сніжані з Харкова, як розфарбовувати писанку. Каже, розпочинати потрібно з ескізу. Є різні традиції в різних частинах України. Люди пишуть яєчка такою технікою, босичним писачком. Прийшла на майстер-клас Світлана Комар з Харківщини. Жінка у Тернополі майже від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, у рідному селищі Старий Салтів щороку розфарбовувала писанки перед Великоднем. Розписати писачком. писанку. Я мріяла дуже давно, ну якось все не виходило. А так зазвичай вдома ми фарбували в час. І коли діти мої були малі, то прикладали листочки в цибулиння, клали, зав'язували, потім робили так, як мармурові, тут всякі різні такі. Ну, по різному розфарбовували. Наталія Тітаренко з вісьмома прийомними дітьми до Тернополя приїхала місяць тому. Розповідає їхнє селище Великий Бурлук на Харківщині. Українські військові звільнили, проте окупанти почали його обстрілювати. Відтак перебувати там небезпечно. Жінка каже, на такому майстер-класі діти вперше зустріли нас гарно, пригласили ось нас на це свято. Ми дуже задоволені. Відносяться гарно. Як ми, наче тут прожили дуже вже багато років, ну а додому все равно ж зрозумієте, що. Домівка є домівка, ну поки що туди дуже страшно їхати. Серед учасників майстер-класу переселенці з південно-східних областей, родини загиблих українських захисників, каже організаторка Христина Білінська. Зареєструвалися на захід 53 особи внутрішнього приміщення, які приїхали до нас. Ми також запрошували до участі сім'ї наших героїв, які котрі загинули. Це таки дуже особливий для нас час. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ігорка жіноче. Це ікла. Ікла кабана. Поступово йшло замулення цієї частини, бо видно, що є наносний ґрунт верхні, чорний чорний зем. Але вона була попадена в таку нішу, білу глину, видно. Той час. Повністю збережена. Це кадри з археологічної експедиції в печері Вертеба, на яких директор Борщівського обласного краєзнавчого музею археолог Михайло Сухацький у віддаленій ділянці печери розчищає щойно знайдені артефакти. Каже, зараз знахідки консервують згодом, будуть їх детальніше досліджувати. В одному місці виявлена велика амфора або так званий зерновик, в який зберігалося припаси їди або води в печері давніми поселенцями, понад 5 тисяч років, розміри вражаючі, великі, а в іншому. «В цьому місці під скелою здавалося, що там вже проведені дослідження і культурний шар порушений, але тим не менше, невеличка ніша, яку тільки рука влазила, ми розчистили її і побачили, що там покладено досить щільно фігурки теракотові, тобто з випаленої глини, фігурки жіночі, 5 штук». А на фігурках були ікли дорослого кабана, каже Михайло Сухацький. Розповідає, це міг бути ритуальний обряд давніх землеробів трипільської культури, які спеціально заховали фігурки у віддаленій ділянці печери. Ми бачимо по типології саме теракотових виробів, що це є трипільська культура. Дослідження в печері працівники музею проводять щороку, розповів Михайло Сухацький. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. За перші три місяці цього року шість спортсменів з Тернопільщини вибороли призові місця на міжнародних змаганнях. Сьогодні їх та їхніх тренерів відзначили преміями та подяками обласної військової адміністрації. Цього року було, була змога виділити кошти для того, аби ми могли надавати премії спортсменам, переможцям, призерам міжнародних змагань, а також їхнім тренерам. Це свого роду такий. Додатковий стимул. Ми розуміємо, що наші слова, типу, так тримати молодець, не дуже вплинуть на їхній результат, але увага до їхніх здобутків, до того, що вони роблять на міжнародній арені, вона, ну, ми вважаємо, суперважлива. Серед нагороджених один з кращих лижників світу – паралімпієць Тарас Радь. Розповідає, в березні на фінальному етапі Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в Америці виборов п'ять медалей, з яких три – золоті. Весь біатлон забрав. Весь біатлон. Три гонки. Я люблю біатлон, люблю стрільбу. Тому і так виходить. Коли ми їхали туди, ми знали, що ми їдемо на висоту, а на висоті завжди важко боротися. так як ми тренувалися на 800 метрів, а там 1800 різниця колосальна. я думаю, буде важко. А потім, буквально через два дні, я відчув, сили з'явилися моментально, і я бігав і я не втомлювався, так, як інші спортсмени. Також у загальному заліку сезону 2022-2023 року за сумою всіх набраних балів Тарас Радь отримав кубок за перше місце в біатлоні. Тарас каже, це вже другий кубок у його кар'єрі. Друга гонка, я ще більш-менш сумнівався, коли виходив на старт. А коли вже за золото, то я вже 100% перший. Але мені треба було вийти ще на останню гонку. Любим з'їхти, але я з'їхав перший. Тренер Тараса Радя Віктор Федорчак каже, пишається з добутками спортсмена. Він став влогерем Кубка світу, це один із найвищих таких. Тобто, найсильніший спортсмен в світі. Це приємно. Згідно тих виступів, які я бачив, і вже після, після Чемпіонату світу я зрозумів, що такий Тарас Кубок мусить забрати. Також серед нагороджених Юліана Туницька, яка виборола золото на чемпіонаті світу з санного спорту серед юніорів. Антон Дудченко, який виграв срібло на чемпіонаті Європи з біатлону, Едуард Стрільчук, який виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. Віталій Мандзен також бронзу отримав на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. Та наймолодший серед призерів з Тернопільщини Вадим Бець, який виборов бронзу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Двоє ж сотні стали отримали посвідчення і нагородні знаки мають. «Майстр спорту України з саного спорту, і двоє стали майстрами спорту України міжнародного класу. І це спортсмени, які показують, що навіть в далекому Кременці, будьмо реалістами, на, найкращому, на найкращій трасі, можна змагатися, тренуватися і показувати результати. Приклад з Юліани, коли вона стала єдиною і поки що першою чемпіонкою світу серед вініверів саного спорту». Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.